переносла вам довідочку те, що я перехворіла. Свою довідку медичній сестри Хмельницької спеціалізованої школи номер 6 віддала заступниця директора з навчально-виховної роботи Наталя Романюк. Жінка каже, за новими рекомендаціями Міністерства освіти та науки, наразі є кілька шляхів працювати під час ведення жовтої карантинної зони. Це або вакцинація повна або вакцинація першою дозою за умови повідомлення так, в колективі відповідальних, або довідка підтвердження того, що ти перехворів, ну, або, звичайно, негативний ПЛР-тест, який діє протягом 72 годин. Ну, насправді я перехворіла і записалася до сімейного лікаря і без проблем отримала свою довідку підтвердження, яке діє протягом 180 днів. І в мене цей термін ще не вийшов. Медична сестра шостої школи Оксана Рибачук каже, веде реєстр із вакцинації усіх вчителів навчального закладу. Сертифікатів у нас 77 і сьогодні плюс отримала ще 9. ПЛР-тестів у нас ще немає, просто дві довідки ще донесли, що сьогодні перший раз провакцинувалися поотримали першу вакцинацію. В школі налічується 69 педагогічних працівників. З них надало 3% довідки про те, що вони перехворіли ковід. Є в нас тести ПРЛ, і ми набираємо майже 80% вакцинованих вчителів. У Хмельницькому колегами імені Володимира Козубняка серед вчителів 80% вакцинованих, розповідає його директорка Оксана Віхтюк. А от серед тих персоналу трішечки інша картина, тому що люди старшого віку в основному багато із них хто боїться вакцинації, ну декого переконують ще і релігійні організації, тому з цим трішки є проблема, сьогодні намагаємося теж спілкуватися з цими людьми. Нікого не силуємо, нікого не примушуємо, пояснюємо, що це необхідно для того, щоб школа працювала в очному режимі. Заступник Хмельницького міського голови Михайло Кривак каже, 121 заклад освіти Хмельницької міської тергромади в умовах жовтої зони працюватимуть в звичайному режимі. Крім Тих, хто отримав щонайменше одну вакцинацію, допущеними до роботи працівниками будуть ще ті, які мають ПЛР-тест, які дійсний три дні, а також довідки від сімейного лікаря, що, що даний працівник перехворів на COVID не більше ніж за 180 днів до сьогоднішнього дня. Михайло Кривак додає, сьогодні продовжують роботу центру вакцинації до 18 аби вчителі змогли отримати щеплення від COVID-19. Крім того, вчителі зможуть сконтактувати зі своїми сімейними лікарями і взяти довідку, що вони хворіли. Якщо не вакциновані і не хворіли, то вони зможуть зробити ПЛР-тест, для того, щоб надати його протягом найближчих днів під час можливих перевірок, щоб убезпечити себе ось від можливих питань щодо того, чому ви працюєте, якщо у вас немає таких документів. За словами директорки міського департаменту освіти та науки Надії Балабуст, у Хмельницькій тергромаді 27 шкіл та 27 садочків перейшли межу у 80% вакцинованих працівників. Це майже половина усіх навчальних закладів тергромади. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.